אני הגעתי להביא בעקבות בעיות 그�יуз בת��면 היו לי כאבי מחזור נוראים uh, ממש היה לי קשה לנשום כשהייתי במחזור ולאחר שה пришidity להביא하게 בדיקות דם ואבה כלשהוא עבוד אמחרות סמóc ללכת אמחר שishes יותר אמחר שעבי מועסה באמת ממהי ג Iyaکה סמוק przep preset ו princip früh操 음 אבאהig פ áreas wa Housing loaded נ promoted ноч אמגם שאתי במחאת הגיע זהו, אני נושמת, כיף לי, ההרגשה נפשית הרבה טובה, אני כבר לא בפחד לפני מחזור. וזהו, תודה רבה, ביר. תודה לך, שירן.